Bog ljudi da podošli još jedan video. Ja sam Maja i za sve vas koji ste novi, dobrodošli. Preplatite se na ovaj kanal ako do sad niste. Najčešće to tu pričan o mirisima, ako ima raznih drugih proizvoda i tema, ali isključivo i najčešće je fokus na mirisima. Za danas sam pripremila recenziju najnovijeg Diorovog mirisa, Jador Infinissimi. Ukratko ću uh, povući paralelu uh, njega u odnosu na originalni žador kao i na moj umiljeni žador L'Ovr. Pa ako vas zanima moje mišljenje o uh, tom novitetu, nastavite gledati. Zaštitno lice kao i do sada je Charlize Theron. Uh, bočica, bočica dolazi u prepoznatljivom žador obliku Bočice. No, međutim, u ovom slučaju razlika je u tome što se ovi prsteni znači, koji idu uz bočicu pri kraju razdvajaju. Obično su znači, spojeni u svim prethodnim verzijama, no međutim, evo, tu se razdvajaju. Boja je i znači, dalje ista, kombinacija zlatne boje sa znači, prozirnom, prozirnom kuglicom na čepu unutar koje piše žador. Ovaj miris je dostupan u količini od 50 ml. E, naprimjer, low ore dolazi isključivo u količini od 40 ml. I kod njega je znači... Ovi zlatni ringovi su, ajmo reći, usko isprepleteni. Kao da su koncem, zlatnim koncem isprepleteni. Mislim, nije konac, materijal je isti kao i tu. Samo tako izgleda kao da je konac usko tkan uz Uh, znači, uz čep i uz početak bočice i on se ne razdvaja. Uh, Infinissimi uh, ima, uh, uh, znači, on po mom mišljenju stvarno nije sličan uh, originalnom edp mirisu. Uh, on je dosta, uh, dosta, svježije, uh, dosta je svježiji i mrvicu začinski u top notama s obzirom da ima znači, papar i citruse crvenu, naranču i bergamot, uh, jako brzo nestanu, znači i citrus i ta svježina, uh, začinska svježina u top notama i jako brzo uh, miris prelazi u srednje note na mojoj koži. One se jako dugo zadržavaju na mojoj koži i jako dugo se isprepleću, no međutim, do, dominantna nota na mojoj koži je isključivo tuberoza. Uz tuberozu ima i jasmina i to je onaj specifičan jasmin sabak koji je e, specifičan i kod Elijena od Muglera s tim da se on kod mene na mojoj koži osjeti na trenutke znači ne konstantno nego na trenutke ba i baš me posjeti na Elijen kada ga osjetim ali to je stvarno rijetko možda onako e, dok traje na mojoj koži možda ga 3-4 puta onako osjetim na, na trenutke nekako malo ajmo reći, zapuhne E, ima ružu, ima džurđevak, ima jelang-jelang. Te, te note mu daju mrvicu onako e, sapunasti prizvuk, ne sapunast kao Chanelova petica. Chanelova petica je baš onako prav, <laughs> više sapunasta. E, ovaj onako ima mrvicu, mrvicu e, taj sapunasti moment dolazi do izražaja. Nije pretjerano jak, ali dajsta... I, i, ima taj, ima taj moment. Uh, tuberoza je... Mm, tuberoza je onako uh, dosta svježa i zelenkasta. Nije onako bubblegum, znači kao žvakasta kako zna bit. Ovdje je više onako, ajmo reći, odraslija, zrelija i, uh, i zelenija kako sam rekla. i i e, zaista je ugodan e, kremasti, kremasto-sapunasti e, miris na mojoj koži, izrazito-izrazito cvjetan, vrlo elegantan i ženstven. E, Morat ću povući nekako paralelu, s obzirom da, ima, da, da je jako interesantna bila asocijacija baš od brand menadžerice brenda, koja je za lor rekla da je e, dama u bundi totalno je odličan opis, ukratko, kako bi se, jel, išo to nekako e, sažeti. A e, Infinissime bi bio, e, ajmo reći, mlađa, e, mlađa dama, ajmo to tako reći, jer kad kaže dama obundi, odmah zamišlja neku stariju gospodžu, znači onako damu, neku e, elegantnu. E, Infinissime bi bio, znači, mlađa, e, mlađa dama u e, kaputu. Znači, oba vrlo ženstvena, uh, vrlo elegantna, s tim da L'Or, po mom mišljenju, je puno intenzivni, puno bogati, puno jači, puno opojniji i moj je apsolutni favorit iz cijele Žador linije, infinisime je... Uh, nema tu dubinu i gustoću kakvu posjeduje L'Or, no međutim, bez obzira na to, on je vrlo intenzivan, vrlo trajan, uh, to poprilično trajan miris, uh, kožer je opojan, no međutim on je više onako raskošnije, opojan s obzirom da ne posjeduje tu dubinu kako posjeduje LOR i više je i nosiviji u odnosu na LOR, s obzirom da znam da LOR nekima može biti dosta jak, intenzivan, jer je baš pravi prikaz orientalnog mirisa, ova ide u tom smjeru, no međutim kažem kako ne posjeduje tu jednaku dubinu i gustoću Uh, uh, I opojnost lora ovaj, ide u tom smjeru, u tom pravcu samo je, ajmo reći ono tri stepenice uh, blaži uh, i lakši u odnosu na LOR. intenzivnije od parfemske verzije, puno ljepše se razvija na mojoj koži od parfemske verzije. Uh, Parfemska uh, nažalost sa vremenom malo ajmo reću kisarju biti na mojoj koži i jednostavno se ne projicira lijepo kao na mojoj mami. Uh, I uh, kako sam rekla, nemam i poveznice sa originalom uh, ovaj koliko mi ima poveznice više sa lorom upravo zbog tog bogatstva bogatstva nota i uh, te raskošnosti koja, koja, koju, uh, koju ovaj ima u odnosu na parfemsku. Sa tri mirisa su sam, sama po sebi zaista jaka je dugotrajna, no međutim, kada bih išla klasificirati od po ajmo reći, po, nekoj toj, uh, uh, po nekom intenzitetu, po nekoj trajnosti, po nekoj raskošnosti EDP bi mi bio najslabiji, Infinissime i onda Loor. Svodno da jako dugo traje, znači sandalovina je u baznim notama i stvarno nakon jedno dobra 3-4 sata kad ostoje na moju koži, tek počne lagano osjećati sandalovinu, počinje osjećati tu toplinu Uh, uh, bazne note koja baš onako uh, lijepo zaokruži cijeli miris. Ako ste fan tuberoze, znači mirisa tuberoze kao na u prakas uh, od uh, Pigea ili na primjer Truth or Dare od Madone, znači tu su, to su mirisi sa dominantnijom notom tuberoze. Ova bi vam se svakako mogao svidjeti, s tim da je meni Uh, na primjer od Madone bio dosta uh, dosta linjaran miris baš onako tuberoza, tuberoza, isključivo <laughs> tuberoza, ovdje iako ona dominira na mojoj koži, kažem ima taj, uh, uh, ima taj sapunasti moment, ima moricu te svježine na početku, ima tu toplu bazu tako da je više je, uh, zanimljiviji miris, više je znači interesantniji. Uh, više ženstveni, ženstveniji, uh, dok je, na primjeru kod Madoninog Truth or Dare, uh, Superoza bila baš onako svježa, zelena i isključivo znači, se tako projecirala na moj koži bez te neke topline, bez te neke svježine, bez ti nekih uh, cvjetnih nota, uh, bez ti nekih um, uh, slatkih no tonova i slično, znači poprilično linaran, dok je ovaj više interesantni, elegantni ženstveniji, znači za fanove tuberoze ovo je stvarno zaista interesantan miris. Kažem, nema mi veze sa parfemskom verzijom i uh, odličan je miris. Uh, ovaj bi se zaista mogao nositi tijekom cijele godine. Uh, po mom mišljenju jesen, zima i proljeće. Zdali to bi mogao biti pretežak jer je sam po sebi miris vrlo uh, uh, uh, uh, konkretni u smislu da nije neka svježa vodica ko kakva inače, jel? bude za, uh, za nošenje preko ljeta, znači kakvi inače miris nosimo tijekom ljeta, ovaj je uh, jako, znači, izrazito cvjetan miris, prvenstveno cjetni miris koji može biti mrdicu pretežak za nošenje usred dana preko ljeta, za večerni izlake definitivno može doslovno cijelu godinu, ali uh, ili za znači za izlaske večernje za date night svakako za neke dnevne prilike uh, jer je jako elegantan i vrlo ženstven miris uh, i definitivno po mom mišljenju apsolutno najbolje će odgovarati tijekom hladnih dana znači mislim da je čak i jes od sva četiri godišnja doba rekla bih da može čak jesen za njega najidealnije vrijeme loru je zima mu pristaje u, u, u potpunosti Uh, jako lijepo izveden, zaista je vrlo kvaliteta miris, osjeti se tu stvarno ta Dior kvaliteta uh, uh, mirisa, vrlo je sofisticiran, elegantan i ženstven miris i stvarno je to uh, moj favorit uz L'Or definitivno. To je to za ovaj video, hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem. Ćao!